gani mpenzi mtazamaji wa Chui Online TV. Karibu katika kipindi chetu cha Back to Back All Hits. Na leo katika kipindi chetu tutazungumzia habari ya kimichezo inayohusu klabu ya Liverpool. Hapa jana klabu ya Liverpool ya nchini Uingereza imefanya ufuru ya usajiri. Hii ni baada ya kumsajiri mchezaji Cody Gakpo kutoka PSV Eindhoven kama Philips Sports in the Langing yenye maskari yake inarhoven Netherlands. Ikumbuko kuwa mchezaji huyu alikuwa akiwaniwa na klabu nyingi zinazoshiriki ligi kuu nchini Uingereza ikiwemo Chelsea Football Club lakini pia Manchester United na vilabu vingine vingi vikubwa vya Uingereza. Liverpool wao wamekuwa mstari wa mbele kufanya usajili wa mchezaji huyu kwa pauni ya Liverpool wao wamekuwa mstari wa mbele kwa kumsajili mchezaji huyu kwa yulo milioni mbili ambapo sasa amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa kwa gharama kubwa Liverpool ukiachana na Virgil van Dijk ambaye pia naye usajili wake ulikuwa wa gharama kubwa akitokea Southampton alipojiunga na klabu ya Liverpool msimu 2017 mpaka sasa lakini pia Darwin Nunez na wachezaji wengine wengi wa Liverpool. Lakini za daachi chini inasemekana kwamba Viji van Dyke ndiye aliyefanya ushawishi mkubwa Wa Gakpo kuja kujiunga na klabu ya majogoo wa jiji wa London, watoto wa Juvenil Club. Huku klabu ya Liverpool wao wakidai kwamba wakidai kwamba usajili wa Gattuso ni mbadala wa Sergio Mane, ambaye alitemkia klabu ya Bayern Munich nchini Ujerumani. Na tangu kuondoka kwa Sergio Mane Liverpool kwenda Bayern Munich, Liverpool haijawahi kupata mbadala wake. Hivyo usajili wa Gapo ni kama umekuwa mbadala wa Sergio Mane. Je ni kweli Gapo una Je ni kweli Gapo ni mbadala sahihi wa sajiomane Mimi na wewe hatujui. Lakini Gapo akiwa na umri wa miaka ishirini na tatu tu. Ni gapo, gapo. akiwa na umri wa miaka ishirini na tatu tu. Ameshiriki Kombe la Dunia mwaka huu na mbili ambalo limemalizika siku za hivi karibuni huku akicheza m huku akicheza michezo mitano na kufunga magoli matatu. Je, Liverpool wamewini au ndio wametwanga maji kwenye kinu. Ngoja tuoni. Usiache kuendelea kusubscribe channel yetu ya Chuyu TV.